Vuosi sitten hyvinvointiteknologian opetuksessa oli tarve uusille tiloille. Tilojen tuli olla muunneltavia ja tilojen, uusien tilojen rakentamiskohteeksi valikoituu ammattikorkeakoulun vanha kirjasto Kotkantie yhdessä. Kyseinen tila mahdollisti messutyyppisen rakenneratkaisun toteuttamisen. Uuden oppimisympäristön tavoitteena on ollut tukea yksilöllisiä opintopolkuja, edistää ryhmä- ja projektityöskentelytaitoja, mahdollistaa LEAN-ajattelumallin toteutumista oppimisympäristössä sekä luoda autenttisia harjoitusympäristöjä. Näissä uusissa tiloissa on tykännyt hirveästi siitä, että täällä on monipuolisesti kaikkia mahdollisuuksia, mitä hyvinvointiteknologia-asentaja voi, voi työssään tarvita. Ja esimerkkinä tämä robottitila, missä ollaan näille roboteille tehty pyytä niillä koodattu palveluita, ja, jotka sitten voi auttaa ihmisiä. Uusi oppimisympäristö on auttanut minua ainakin ahmattamaan, että miten teknologiaa voidaan käyttää eri ympäristöissä. Esimerkiksi mummola tai koti niin siinä näkee konkreettisesti, että miten ikäihmisten kanssa voidaan hyödyntää teknologiaa. Nämä uudet tilat ovat isommat ja rennommat. ja tykkään sitä että täällä on erilaisia, todenmukaisia työympäristöjä. Tällä hetkellä oppimistiloihin asennetaan teknologiaa ja mietitään vielä uusia ratkaisuja. Työtä on paljon ja kehitystyö vielä jatkuu. Oppimistilojen valmistumista on hidastanut se, että kaikki suunnittelu, rakentaminen, kehittäminen tapahtuu muun opetustyön ohella. Prosessissa olemme oppineet sen, että uuden luominen vaatii aikaa ja testaamista. Hyvinvointiteknologiassa Oppimisympäristöissä OSAOlla meillä on hyvä tilanne. Tulevaisuudessa jatkamme kehittämistä, hankkeissa ja yhteistyössä yritysten, oamkin ja yliopiston kanssa. OSAO: Kaikki on mahdollista.